До старту готується родина ветерана антитерористичної операції В'ячеслава Позняка. Участь братимуть чотирьох. Це моя родина, середній син Ярослав, це маленька Евеліна, це дружина Олена. Дуже сподобалась така пропозиція, тому що от, ну, в даний момент в, в житті таке, що ну, багато сидять біля гаджетів, біля мобілок. Ну і ці заходи вони об'єднують. Вліжають. Ну можна віддохнути». Всього змагатимуться 10 родин, де учасників підготували 12 локацій на кожні своє завдання. Це лімба, дартс, стрибки у мішках, завдання на логіку, загадки тощо. В кожній команді від трьох учасників. Всі отримали свої маршрутні листи, за якими мають по черзі обходити локації та виконувати на них завдання. Організували захід представники Миколаївського міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. Директор установи Віктор Майсеєв розповідає, що в них на обліку перебуває близько ста внутрішньопереміщених родин. Мігрують, їх кількість постійно змінюється, додає чоловік. «Так як у нас одна з основних загальних завдань нашого центру, психологи, соціологи, профпорієнтації юристів – це соціалізація, і це сім'я, це родина. Сім років тому з Донбасу до Миколаєва з родиною переїхала Ольга Гаргалик. Жінка прийшла з батьком та двома доньками. Ділиться враженнями від квесту. «Вікторини. Це був крокодил. Найпростіший, напевно, конкурс. Складно було там з ногами синхронно ходити разом, і шарики кидати, і під планочкою ми ходили. Дуже круто, молодці. Дуже гарно, що такі заходи організовують, тому що в наш проблемний час, скажімо так, не вистачає такого в повсякденні нашому». Учасники на своїх маршрутних листах отримували оцінки на кожній локації. Для тих, хто здобуде найбільше балів, передбачені призи. Для тих, хто менше, також. Олександр Гордієнко, Юлія Філемон. Новини на Суспільному. Миколаїв.